Szeretnéd megtudni, hogy mire költi az önkormányzat a közpénzt? Szeretnél a mozgóurnát kérni a választásokra? Bejelenténére egy tüntetés, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá? Szeretnéd elmondani a politikai véleményedet, de félsz, hogy hátrányére miatt? Ne hagyd annyiban! Legyél aktív polgár! Elkivelünk a jogaidért! A Társaság a Szabadságjogokért ügyvédei országszerte elérhetőek!